אזהרת ספוילר! בסרטון הזה תבינו את העיקרון הבסיסי לפי ועובד האינטרנט. נתחיל בהגדרה. אינטרנט, ובעברית מרשתת, הוא רשת תקשורת גלובלית שמחברת בין רשתות מחשבים ומחילה אין ספור אתרים. כשאומרים אינטרנט, בדרך כלל מתייחסים ל-World Wide Web, או כפי שמוכר לכולנו בקיצור, www. כל אתר מורכב מדפי אינטרנט שמחילים מידע דיגיטלי. האתרים מאוכסנים בשרת, השרת, Server, כשמו כן הוא, תפקידו לשרת את הלקוחות, Clients. השרת הוא למעשה מחשב עוצמתי שחולק את המשאבים שלו עם הלקוחות. הלקוחות הם כל תוכנה או אפליקציה שמבקשת מידע מהשרת ומופעלת על ידי משתמש הקצה, אתם. אתם לדוגמה בחרתם לצפות בסרטון World Wide Web ולחצתם על Play. קלי ששולח בקשה, Request. הבקשה עוברת מהלקוח דרך רשת האינטרנט עד לשרת בו מאוכסן האתר. כשהשרת מקבלת הבקשה, הוא מפענח אותה ושולח תגובה, RESPONSE, שעושה הדרך בחזרה ללקוח עם המידע הרלוונטי. במקרה שלנו, הסרטון. שליחת הבקשה והתגובה היא בסיס של מודל שרת לקוח, ובאנגלית, CLIENT SERVER MODEL, מודל התקשורת באינטרנט. פשוט, לא? הלקוח שולח בקשה, השרת מחזיר תגובה, וכל זה בקליק.